Ναι, το παραδέχουμε. Τε... Γεια σα, είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή, συγγραφέα του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ και σήμερα θα ήθελα να κάνω μια δημόσια εξομολόγηση. Μπορεί όντω να ξεκινάω την ημέρα μου στις 5 530 το πρωί και να τελειώνω στι 1 12 το βράδυ και μέσα στην ημέρα μου να κάνω 10 διαφορετικά πράγματα, αλλά θα πρέπει να παραδεχτώ το εξή. Είμαι τεμπέλιε. Ναι, το παραδέχουμε ή με την τον κόπο μου και να εξηγήσω πώ το εννοώ. Ο Στοκράτη είχε πει ότι αν έχει να κάνει κάτι δύσκολο, ανέθεσε το σε έναν τεμπέλη. Θα βρει έναν πιο εύκολο τρόπο να το κάνει. Οπότε πάντα έψαχνα να βρω τρόπου να κάνω τη δουλειά μου με πιο εύκολο τρόπο. Άλλε φορέ κατέληγα όντω σε εύκολου τρόπου, αλλά δεν είχαν αποτέλεσμα. Άλλε φορέ κατέληγα να σπαταλάω και χρόνο και χρήματα για να βρω μια πιο εύκολη λύση που τελικά δεν ερχότανε. Μετά όμω από χρόνια και δοκιμών και λαθών και συμπερασμάτων. Βρήκα έναν τρόπο να κάνω ανέβριση υποψηφίων, να κάνω παρουσιάσεις και εκπαίδευση στο συνεργατό μου με πιο απλό και πιο ξεκούραστο τρόπο μέσα από το σπίτι. Εντάξει, δεν είμαι τεμπέλης γιατί δουλεύω σκληρά και είμαι εστιασμένος και αφοσιωμένος σε αυτό που κάνω, αλλά θέλω, στον χρόνο που αφιερώνω, να μπορώ να έχω πολλαπλάσια αποτελέσματα. Θέλω να είμαι ο δικτυωτής του μέλλοντος. Παρεπτώντα, αν θέλει να μάθει ποια εργαλεία και ποιε δεξιότητε απέκτησα για να γίνω δικτυωτή του μέλλοντο και πώ μπορεί και εσύ, χρησιμοποιώντα τι ίδιε αρχέ και τα ίδια εργαλεία, να είσαι τουλάχιστον 12 μήνε μπροστά από του υπόλοιπου δικτυωτέ στην Ελλάδα, οι οποίοι πασχίζουν να στρατολογήσουν τα ίδια άτομα που προσπαθεί και εσύ να στρατολογήσει, έχω ετοιμάσει μια 40-letter εκπαίδευση που σου δείχνει ακριβώ να το κάνει αυτό. Είναι ένα βίντεο, είναι δωρεάν, το οποίο μπορεί να βρει στο futurepro.gr, futurepro.gr. Δεν ξέρω αν εσύ είστε, Μπέλη, είσαι την πέλη, τουλάχιστον αν θέλει να ξέρει ότι ο χρόνο που αφιερώνει έχει όντω τα μέγιστα αποτελέσματα για σένα, σε οτιδήποτε για να κάνει, θα ήθελα να μου γράψει στα σχόλια από κάτω ένα πράγμα, ένα εργαλείο, μια δεξιότητα, ένα βιβλίο, μια εκπαίδευση που παρακολούθησε και που σε βοήθησε να είσαι πιο αποτελεσματικό για τον χρόνο που αφιερώνει. Για περισσότερε τέτοιε ιδέε, κάντε like στη σελίδα μου στο Facebook Greek Coach ή ακολουθήστε με στο Instagram Theocoach που βλέπετε εδώ πέρα. Αυτά Ξέρω εντάξει ότι δεν είστε τεμπέληδες, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα θέλετε να ξέρετε ότι δεν βάζετε χρόνο και προσπάθεια σε κάτι που δεν θα αποδώσει. Επικεντρωθείτε λοιπόν στις δραστηριότητε που είναι πιο αποδοτικές και βρείτε τρόπο να τις κάνετε πιο αποτελεσματικά. Αν θέλετε να μάθετε πώς το έκανα και εγώ, μπείτε στο futurepro.gr. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας!